У сімействі Зебер шестирічної біянки та 12-річного Алладіна 6 травня народилася дитинча. Дівчинка ще не має прізвиська, його підберуть на другий-третій місяць після народження. «Майже всі тварини у нас народжуються самостійно. Ніяких проблем немає. Якщо виникають якісь затяжні пологи чи ще щось, тоді, звісно, люди приходять на допомогу». Самку з дитинчам вже виводять на літній майданчик. Тримають у окремому вольєрі від самця та інших двох представників сімейства. Малеча активна, кольором пішла у Аладіна, має рудий відтінок, говорить завідуючий відділом копитно-хоботних тварин Олександр Шумський. Харчується дівчинка молоком матері, з часом перейде до звичного раціону зебер. Самку з, ми поки... Самку з дитинча ми поки що зачиняємо у приміщенні, щоб захистити дитинча. Ну, от бувають прохолодні ночі, тому ми зачиняємо в середині. Після самого народження спочатку ми даємо самці зелену масу, сіно і воду. Для того, щоб занадто швидко не прибувало молоко. Потім, коли ми бачимо протягом тижня, що дитинча справляється, щоб не було маститу, коли вже все в порядку, тоді ми поступово матір привчаємо до того раціону, який був від самого початку розроблений. Щодо майбутнього малечі працівники говорять, можливо, залишать у зоопарку. Площа вольєру для зебр дозволяють отримувати таку кількість цих тварин. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.